مبروك عرسك يا عسى الله يهنيك، سامي الرحمي يا ناس للأحرار مبروك عرسك يا عسى الله يهنيك، مبروك يا نسل السلاطين الأحرار، ليلة زفافك تبتسم لك وتدعيك، يا سامي أرحب تراحيب الأمطار، يا سامي أرحب تراحيب مبروك عرسك يا عسى الله يهني, يهني مبروك يا نسل السلاطين الاحرار سامر حمي الكل يغليك يا تاج راس الطيب يا شمعة الدار سامر الكل يغليك يا تاج الطيب يا شمعة الدار يا المعرس اللي نفتخر في مباديك ربي من حسد كل الانظار، يحميك ربي من حسد كل الانظار مبروك عرسك يا عز الله يهنيك مبروك يا نزل السلاطين الاحرار الله يديمك بسعادة بس ويعطيك خير البنين وعافيه طول الاعمار عسى يسعد بالحياة بكل لوقات عسى يسعد سذ الأعمار هالعمر ومقف ذا هالوجه شوفا حواليك من فرحتها هلت اللي كده من فرحتها هلت اللي كده المكارم بالمراجل عزاويك همرزمك لو صار بالوقت ما صار وخوالك اهل الجود كلن بيعطيك من طيب صيت عز من بين الأقطار من طيب صيت عز من بين أ